Це околиця міста Гуляйполе, що її постійно обстрілюють російські окупанти. Український військовий «Дмитро» показує фермерське господарство, куди днями влучила ворожа артилерія. «Могли подумати, що це якась військова база, чи там є схована техніка, але, на жаль, там нікого не було, постраждала тільки споруда та техніка, яка там знаходилася. Підвергається постійному обстрілу, так як це окраїна міста, і вона насамперед на лінії вогню. Обстрілюють і житлові будинки, каже Дмитро. Розбиті хати, в котрих ми знаходили тіла людей загиблих. Ну, ми доповідаємо, їх забирають. На такій швидкості проїжджають автівки, які евакуюють ранених, постраждалих. Понад місяць у Гуляйполі немає світла, багато вулиць без газу. Воду привозять із інших регіонів. Але, попри побутові труднощі та постійні обстріли, тут залишаються люди. Здебільшого пенсіонери, які не хочуть полишати господарства. Та є, що корови і свині, всі ж не уїдуть. А господарство важливіше за життя ви сказати. Як треба, як буде ближче стріляти, тоді уїдемо. Постійно стріляють. Я, вибачте, я не буду говорити, я буду плакати. Тяжко стріляють весь час. Но наші молодці, держать оборону. Молодці. Так що дякую їм за це. У центрі Гуляйполя біля поштового відділення черга. Люди намагаються отримати пенсію. Попередня виплата була місяць тому, розповів місцевий житель Микола, який привіз сюди 88-річну матір. Носили. При бойових діях наші постальони йшли. Канонада не вщухає ані в день, ані вночі, каже Микола. Добре утро, добрий вечір. Це в нас називається. Сьогодні воно прийшли, і з пів шостого три години поздравувалося з нами і уйшли. Чого їм треба, як гадаєте? Що ну, воно сказати? Їм земля наша. Воно. А ми їм дамо? – Ні. Дуже важко. А їхати нікуди не хочеться, тому що це наша країна, рідна. Чим ми, люди живуть зараз у Гуманітарку нам дають. Пенсію, привезли, не було, привезли. Гуманітарку дають нам постійно. Роботи якось нема? Роботи ну, як нема, а де ж робота? На узбіччі, поблизу Гуляйполя, боєць Дмитро показує розбиту ворожу техніку. Каже, мають і трофеї. Минулого тижня відбили дві таких броньованих машини. Перефарбували і використовують у бою. «Це форма російських окупантів, які намагаються загарбнити нашу рідну землю. І цей БМП-3 був знищений на початку квітня. Така броньована техніка. Вскривається, як консервна банка. Наші бійці не здаються, тримають оборону впевнено, сміливо, мужньо. Ну, в напрямку Малинівському там дуже жорстокі бої йдуть, але ми тримаємося, все буде добре. Новини на Суспільному. Запоріжжя.